Tak já budu mluvit o mamce, určitě, Dobřejmě. jednoduchá volba. A, tak s mamkou je strašná sranda, a, takže s mamkou v podstatě cokoliv, co člověk dělá, tak se baví, a, ale samozřejmě klasicky jedna z našich oblíbených aktivit je vína. a u toho buď si povídáme nebo koukáme na televizi a pomlouváme ty pořady v televizi. <laughs> uh, uh, uh. No bohužel nemoc často, tak jednou dvakrát za rok. Naposledy jsme se viděli v lednu, to znamená nějakých uh, sedm měsíců zpátky. No moc ne, protože... Uh, s mamkou, mamka je hrozně pohodlná a hrozně, uh, mamka je hrozně v klidu pořád a mm. takže většinou člověk s ní nemá žádné, žádné, konflikty, jakože nepotřebuje se s ní o ničem hádat. Mm. No právě s mamkou určitě se mi nejvíce líbí, že s ní je strašná sranda, takže člověk se strašně moc uh, směje. Mm. A mamka je hrozně ironická, sarkastická, pořád nějaký, vypráví nějaké vtipky a v podstatě nic nebere vážně, takže i když třeba mluvíme po telefonu, tak jo, se, já se vždycky strašně moc směju. No.